بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان محمد اشفاق خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا ہائی ویژن یوٹیوب چینل میں اس ویڈیو میں تمام دوستوں کو خوشآمدیز کہتا ہوں ناظرین کیا وفاقی در حکومت اسلام آباد میں ماسک پہننا لازمی دے دیا گیا ہے اسے پہلے ناظرین کہ آپ ہماری ویڈیو فل دیکھیں تو میں یہ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز پلیز اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو لائٹ سبسکرائب اور شیئر نہیں کیا ہے تو پلیز سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب لائٹ اور شیئر کریں اور ساتھ سکرین پر نظر آنے والی آئیکن بل پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو اسلام آباد حمزہ شفقا صاحب نے چھوٹے پیہام میں حوالے سے جاری کردہ حکم کی اطلاع دے دی ہے اور وفاقی دار حکومت اسلام آباد کو لازمی پرینل قرار دے گیا ہے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ عوامی جگو پر چیکنگ بھی کی جائے گی اور ماس نہ پینے والے کو تین ہزار تک جرمانا ہوگا اور ساتھ ساتھ جیل بھی بجوائے جا سکتا ہے انہوں نے مزید کارکشن میں تمام عوامی جگو کشمیل مارکیس مساجد پبلک ٹرانسپورٹ لاری اڈا گلیوں سڑکوں اور دفاتر میں ماسک پہننا لازمی ہے ان نے مزید کہا کہ اس حوالے سے انتظامیہ چیکنگ بھی کرے گی اور مجسٹریٹ کی جانب سے ماسک نہ پہننے والوں کو تین ہزار تک جرمانہ ہوگا اور خلاف ورزی کرنے والے کو جیل کی ہوا بھی کھلائی جا سکتی ہے ناظرین یہ فیصلہ وفاقی حکومت کی جانب سے ملبر میں ماس کو لازمی قرار دینے کے بعد سامنے آیا ہے ناظرین گلشتہ روز معلومی خصوصی برائے سیڈ ڈاکٹر ظفر مزر صاحب نے کہا تھا کہ پرحجوم مقامات پر ماس پینر لازمی قرار دے دیا ہے ماس پینر پر عمل درآمد کروائے جائے گا یہ اب کسی کے لیے آپشن یا خواہش نہیں ہوگی لوگ اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ اب جگہوں پر مساجد پبلک ٹرانسپورٹ بازاروں شاپنگ سمال پر ماسکو پیمن لازمی کرا گیا ہے ناظرین انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں کرونا وائرس مقامی سطح پر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے مقامی وائرس پھیلاؤ کا تناسب نائنٹی چکا ہے میں ہمارے ہاں کیسز اور عموات بڑھنے کا امکان ہے میں تمام شہدا کے اہل خانے سے اظہار تجزیت کرتا ہوں کورونا سے نمٹنے کے لیے حکومت بڑی سطح پر بڑے اقدامات اٹھاتی ہے انہوں نے کہا کہ کچھ چیزوں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر کچھ ذمہ دار لوگ بھی غلط رسائی کرتے ہیں کل سوشل میڈیا پر ایک کہہ رہا تھا کہ اگر کسی کا مثبت ٹیسٹ آیا تو کورونا مریض اسپتال نہ جائے کیونکہ اسپتال میں آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا میں میڈیا اور طرز کاروں سے درخواست کرتا ہوں کے لوگوں کی لازمی نمائی کریں اور خدارہ ایسی افغاؤں پر کان نہ دھریں ناظرین میں بھی آپ سب سے آخر میں ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز پلیز بہت زیادہ احتیاط کریں اگر آپ کو اپنی فیملی عزیز ہے تو بار بار نوحہ ہاتھ اور آپ یہ کسی بھی صابن کے ساتھ منہ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ماسک کریں استعمال کریں اور گرم گرم جس طرح چائے ہے آپ گرم چائے پی سکتے ہیں آپ باپ کر سکتے ہیں اسٹیم تو کوشش کریں کہ ان چیزوں کا زیادہ استعمال کریں انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو یہ بیماری بہت جلد پوری دنیا سے ختم ہو جائے گی لیکن جب تک ہے آپ کو اس کے ساتھ جینا ہوگا اور مقابلہ کرنا ہوگا تو نازین اب میں آپ سب سے اجازت جاتا ہوں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ معلوماتی ویڈیو تھی انشاءاللہ شاء آپ کے لیے ہم مزید اچھی سی اچھی ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو تو نازین اب مجھے انہیں اپنے میزبان کو اجازت دیجیے تب تک کے لیے اللہ حافظ